zavedeme účinnou právní ochranu oznamovatelů korupce, říkají Zelení, a podpoříme zákon o zřízení protikorupčního státního zastupitelství. Proč je potřeba nové speciální státní zastupitelství? S trochou nadsázky od některých politiků e, občas zaznívá, že jsou některá státní zastupitelství, která jakoby už dnes byla e, těmi speciálně protikorupčními. Tak já bych ráda za zelené řekla, že pro nás boj proti korupci není prázdná fráze, pro nás je to principiální věc. Předchozí vlády tady měly v akčních plánech právě obojí, jak zákon, zákon o státním zastupitelství, tak ochranu vyslubloveru, ale nenaplnili ho. Takže pak, pak se ten pojem trochu vyprazňuje. to je, to je skutečnost. já bych ale ráda v jedné řekla, vládě byli, ale to, už uh, je, to, už je, to je uh, Já bych ráda řekla, že, že pro nás to je principiální věc, že s námi žádný korupční skandál spojen není A, uh, Právě navrhujeme ta dvě racionální funkční opatření, zákon o státním zastupitelství, včetně protikorupčního korupčního speciálu a ochranu oznamovatelů jak korupce, tak jiného nekalého jednání, k čemuž nás, nás vážou mezinárodní smlouvy. My jsme zavázáni ten zákon tady zavést. Korupce v tom českém prostředí má to specifikum, že je vázaná na ty veřejné zakázky a na ty dotace a je to sofistikovaná činnost a proto je tady potřeba soustředit do jednoho místa specialisty na státním zastupitelství vybavené dostatečným odborným zázemím a kteří by nebyli vázáni na nějaké ty lokální zájmy. A uh, on ten nový zákon o státním zastupitelství byl předložen, on je ve sněmovně, ten protikorupční speciál tam je, akorát nebyla politická vůle ho přijmout, už je tam skoro rok a půl.